ٹاپ پاکستانی ڈرامہ چینل میں خوش آمدید ناظرین نیو ڈراما سیریل یار نہ بچھڑے کی نیو ایپیسوڈ کا پرومون نشر ہو چکا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے اظہر کی بہن اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی جب تک آپ اس بٹے سٹے کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے تو میں یہی سمجھوں گی کہ آپ مجھ سے اپنی بہن نہیں سمجھتے آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں اگر میں آپ کی بہن ہوتی تو آپ میری اس بات کو مان لیتے اظہر اپنی بہن کی یہ باتیں سن کر پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے یہاں پر وہ بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے اپنی بہن کی وجہ سے اور دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ پرویشر کا باپ اس کا رشتہ اظہرالدین کو دینے کے لیے مان جاتا ہے کیونکہ اس نے دین کا کافی سارا کارزل اٹھانا ہوتا ہے اسی صورت وہ فلوشہ کا رشتہ دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور پروشہ اپنے والد کے آگے کچھ شرائط رکھ دیتی ہے ایک صورت میں تو وہ رشتے سے انکار ہی کر دیتی ہے اس کے والد اسے کہتے ہیں میں تمہاری تمام شرطیں ماننے کو تیار ہوں دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ عظر چاہتا ہے کہ وہ شادی کرے فلوشر سے کیونکہ وہ پروشر سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور ادھر دین بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور پرویشہ مجبور ہے کیونکہ اس نے اس کے والد کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ اپنی والد کی وجہ سے اب مجبور ہو کر بیٹھی ہوئی ہے ناظرین ابھی تو بہت زیادہ سٹوری پڑی ہے ابھی تو اس ڈرامے میں بہت سے ٹوسٹ آنے ہیں لیکن آپ کو کیا خیال ہے کہ پرویشہ کی شادی کس سے ہوگی کس کے حق میں ہوگا فیصلہ